ליאור רוצה לדעת, היי, כיצד אני פותח חשבון בנק בחול כדי שאוכל להתחיל עם גורבי אמזון? שאלה מעולה, איזה תשובה. ליאור, אם אתה רוצה לפתוח חשבון בנק, זה בדרך כלל מומלץ להתחיל את זה עם חברה. אני אתן לך המלצה חשבון טוב שאני משתמש בו. אנחנו נצרף את הכישור שלו פה בתחתית הסרטון, זה יעלה לך באזור ה 700 או 650 דולר, משהו כזה. אתה תוכל להשתמש בשירותים של הרועי חשבון הזה, הוא יקים לך חברה וחשבון בנק, זה מחיר שהוא מציע, כמובן בלי לנסוע לחול, שזה בכלל מציע, אז חסקת את הכרטיס. קח את זה בחשבון שאם אתה רואה ומרגיש שאתה חייו חברה, וכמובן הייתי עצת עם חשבון שלך או... או מי שצריך, תקים חברה, ולדעתי ולטעמי, מה שאני אציע לך כרגע, זה האופציה הכי זולה, אני באופן אישי, הקמתי עם אותו רעי חשבון כמה חברות, ואני מרוצה, אז אין לי בעיה להמליט, שיהיה בהצלחה. גם לכם יש שאלות בנושא המזון, תרגיש או חופשי לשאול אותן בתגובות פה מתחת הסרטון, ואנחנו כמובן נשמח לענות לכם על השאלה שלכם באופן ישיר